Мати двох дітей Неля розповідає, замовляла електронний квиток, бо діти їздять тролейбусом регулярно. Номери маршрутів Неля бачить в електронному кабінеті. Ми довго сумнівалися, чи він нам там потрібен, не потрібен цей електронний квиток. У мене двоє учні, і я думаю, ну хоч один треба там взяти, нехай буде, хоч один на двох. Півтори тисячі електронних квитків для школярів замовили батьки, розповідає виконуюча обов'язки директора Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Ольга Кшановська. У нас більшість – це міські школи, особливо це стосується ну, якби центральних мікрорайонів, тому що десь доїжджають з іншого мікрорайону на навчання, відповідно, їм потрібно. Як розповів директор Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» Сергій Бобух, електронні шкільні квитки продають у кіосках обласного центру та через інтернет. Вартість самої пластикові, така оранжева картка, складає 60 гривень, поповнення в місяць – 85 гривень. Через термінали «Айбокс», «Ізіпей», яких сьогодні в місті є, понад 330 або через додаток герц можна поповнювати. Гроші знімаються одразу, каже Сергій Бобух. Їздити в тролейбусі після цього можна місяць безлімітно. Поповнити такі квитки потрібно протягом певного періоду. У вас 85 гривень, які зняли, то воно так і буде. До моменту, поки не закінчиться проїзник, це як 31 січня, Наприклад, якщо ми поповнювали з 25 грудня по 10 січня, далі наступне поповнення на лютий місяць ми можемо з 25 числа по 10 лютого. І теж буде діяти тих, ну якщо лютий, то там вже там, 28 днів. За словами старшого контролера підприємства «Електротранс» Світлани Бойко, при користуванні безлімітним шкільним електронним квитком учень має мати документ, що підтверджує його особу. Приймати шкільні учнівські квитки. І перевіряємо, вони прилежують до валідатора, воно ще тою поїздку, ми до свого валідатора прилежуємо, воно показує, чи воно, якщо зелене, значить платіж плочений. Як розповів Сергій Бобух, для студентів також виготовили електронні квитки. Продавчиня одного із кіосків міста Людмила Рихліцька показує такі квитки. Це колір шкільний квиток, а це студентський. Ціна однаково 60 гривень. Поповнення студентського електронного квитка коштує 110 гривень, каже Сергій Бобух. Вікторія Мельник, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.